Før alle som kommenterer det, ja, jeg har fått ny leverlampe Det skulle egentlig komme en julesketch til en uke, Men så fick jeg ikke laget den i tide komme på fredag Så jeg ikke laster opp noen på fredag Så betyr bara bare at jeg ikke hadde noe, det jeg hadde liksom ikke noe ting Jeg har hatt det på hva jeg skal gjøre for tiden Så det er liksom Men dag så har jeg om noe som berør mig veldig mye noe som, jeg, noe som jeg er utrolig skuffet over Og leier meg for Og det er At Freya ikke sponset mig. Mens alle liksom de største youtuberne som Prebs og Dennis Amalie Olsen og hele folka får lov til å gjøre det, altså får ikke jeg lov. Den norske youtuberen Pia heller ikke lov. Nå er jeg faktisk så lei meg, fordi at Freia har ikke spurt meg om hun vil lage sjokoladehus. Forresten sjekket Pia Tid, den er kjempemorsom, men jeg er kanskje min favoritt norske youtuber. Gå og sjekke den ut link i beskrivelsen. Men vet du var en klarte å grine seg til til slut. Som man kanskje har fått med sig, så har jeg klart å grine meg til et sjokoladehus fra Freya. Mm. <trykker> så i dag Skal jeg også grine meg til det Jeg elsker Freya, jeg elsker Freya jeg elsker uh. Hele mitt liv, Freya har alltid vært min favoritt sjokoladeproducent Fuck du Vær så snill Freya Spons meg Hvis dere det så skal jeg love at dere ikke på det ja, Skal jeg love dere For at få oppmerksomhet på Freya Så trenger jeg hjelp fra dere Du vil nærmest at dere skal trakassere Freya På sosiale nettverk Skriv hashtag sponsmurlodoks på Freyas Instagram Facebook Facebook jeg kommer, jeg kommer ikke til å gi meg før dere sponser meg Freya jeg kommer, jeg kommer ikke til å gi meg Det var det jeg ville se si. eh, Tusen takk for at dere trakasserer Freya for mig. Det setter jeg pris på Redere videoer kommer etter hvert Håper jeg. Hvis det er et eller annet sketsch du har lyst se, et eller annet jeg skal gjøre, så bare skriv det i kommentarfeltet, så kan det jeg gjøre det også. Så snakkes vi på fredag mest sannsynlig. Ha det bra!